На даний час працівники КПВД розпочали заміну водовону, яка у нас проходить по тротуару по незалежності. На даному етапі ми розбили роботу на дві частини, буде замінена повністю ставна труба стара. У нас ми відглушуємо, вложимо нову поліеті трубу. Потім, після того, коли ми виконаємо цю роботу, буде трамбовка ґрунту, пролив грунту і в подальшому ця частина тротуару до музичної школи буде облаштування нового тротуарного покриття, тому що він у нас був в незадовільному стані. Ці роботи ми виконуємо від перехрестя Чорновола Незалежності до перехрестя Соборна Незалежності. І в перспективі ми під нашою центральною площою теж будемо змінювати трубу. Все перспективно, де ми будемо вже само облаштовувати центральну нашу площу. Наразі люди з водою чи перекриті водопостачанням? Частково перекриті, але ми все оперативно тут будемо відкривати. Ну, на даний час вода присутня. Тобто, коли будемо вже змінювати саму трубу, то тоді будемо, звичайно, перекривати, улаштовувати і під'єднувати споживачів.